محمد الرحيم وبينا نستعين زواج المهدي المنتظر من الاسرائيلية الاسرائيلية هي من دولة اسرائيل وطبعا ديانتها يهودية والمهدي المنتظر سوف يكون من مصر ومسلم الديانة لكن زواج المهدي المنتظر من الإسرائيلية أهل الكتاب اليهودية وجنسيتها إسرائيلية سوف يكون له نصيب كبير في عقد الوحدة بين مصر وإسرائيل إن شاء الله وتوحيد مصر وإسرائيل لتصبح دولة واحدة إن شاء الله وتزوب كما يزوب الملح في الماء فيصبح المجتمع الاسرائيلي المصري متجانس لا يوجد اي فروق او اي شيء وكل واحد واخد حقه وتمام وهي دي فعلا السعاده الحقيقيه والسلام الحقيقي المقام على العدل فكلنا من بني ادم وحواء فلماذا يكون الشجار والانانيه و يجب أن نعمل جميعا معا الآن لنكون يد واحدة في العالم كله حتى نستطيع إقامة التنمية الحقيقية بدلا من الحروب والصراعات التي تطول وتمنع التقدم للإنسان وللبشرية وتوجهها توجه آخر نحو الحروب وامتلاك الأسلحة فطبعا زواج المهدي المنتظر من الإسرائيلية قد يحل كثير من المشكلات المتعلقة بالوحدة المصرية الإسرائيلية إن شاء الله وأخذ الحقوق للشعب الفلسطيني بالكامل وإن شاء الله سوف يكون عصر الخير والنماء عندما يأتي المهدي المنتظر وهو أيضا المسيح المنتظر عند اليهود كان معكم امل حسني متنبا بعلامات الساعه الكبرى واحدثها من مصر تليفون 012 اتناشر تمنيه خمسه سبعه تسعه سبعه اربعه وشكرا على حسن استماعكم